Že ja zverbuje našivoho konňa. Zapláče mi mamka, zapláče mi mamka i frajírka moja. Zapláče mi mamka, zapláče mi mamka i frajírka moja. A ja nemám. A keď sa zmilá celá A nie, pláč, milá, nie Však ja všetci vracím, však ja všetci dva, o tri ročky. Však ja się vracím, však ja všetci vracím, po dva, o tri ročky. Šania, To mi je moja milá ľúto, mi je ľúto, že ja musím narukovať na nedce ľúto. Na nedce ľúto, zabojačka, ci Či to tebe be v úzre, keď skúcem neprídzem. To tebe žal niebuţe, keď kuţenie prízem Žal ne budzę, ti lubi frajiru I ročo mi dva čekať z chustočku beľamu Z chustočku beľamu, šúdne výši malu Že miš jedna, že ce lubim, ty, lubi, ti lubi frajiru čí